We towards Corridor, Breton, to <laughs> you yeah. yeah. čiše těžko trapit Tu ukaže tam ukaže Hlavně že to dobre maže Tu ukaže tam ukaže Hlavně že to dobre maže nie treba ich drahý. Tuukazuje so Čím večšej, že by mala, a na trasa znala. z znala. V našej školy devia tačky, už sú šické hore značky. S rýcami už kruci znaju, aj s cickami natrasajú. Co to zivkom žiť, keď vystavia svoju holu dzivkom říilske vystavia svoju holu matý, dá, luka, že, co tam má, jedno i dva, luky, dva. Masení nona non. Che besto cosa robilà. Nella modore i V našej školy deviatáčky Už sú šícké horeznačky S už kruci znaju Aj s cíckami natrasajú Co to zivkom žiť, keď vystavia svoju holu Co to zivkom žiť, keď vystavia svoju holu Došmatý tá ukaže, co tam má jednu šparku